Ja. Tillgänglighet och så, offentliga miljöer. Och... Eller hur? Och ni är ju här också och kanske intresserade av det kan jag tänka mig. Så det får vi hoppas. Så vem är då jag? Ja som ni hörde lite grann då så alltså är jag konsult på Funka. Och kommer dra lite mer om det. Men eh, vad, har, vad, är, vad är liksom min ingång i det hela? Jag, jag kommer från ursprungligen Handikapprörelsen och eh, har ett flertal funktionsnedsättningar och ni får väl möjligheten här att kolla upp vad 17 har den där gubben för funktionsnedsättningarna. Då. Det är väl så vi ska bemöta varandra numera, vad har du för funktionsnedsättning? Så det är liksom så att vi kollar det. Eller funktionsvariationer kanske bättre, det är ett bättre ord, jag gillar det ordet att vi har liksom funktionsvariation, att vi är olika, vi är olika. Mm. Så är det. Och ni kan ju kolla på mig då. då. Jag är hur är jag? Ja. Så här är olika jag. Här är jag. Eh, och eh, jag har som sagt en bred erfarenhet. Jag har egen erfarenhet. Jag har varit i ordförande både i DOR och i Neuroförbundet under olika perioder. Och nu så jobbar jag i någonting som heter Funka. Vad är Funka? Ja, det startades som ett Arfonsprojekt, Och det är ganska fantastiskt att gå från ett Arfonsprojekt till att bli ett aktiebolag. Och Det är häftigt och det är vi väldigt stolta över. Numera så har vi också klivit ut över ut i vida världen. 2010 så öppnar vi Oslo, 2013 Madrid och nu är vi på väg över till Helsingfors och också på väg till Holland. Vi är, exakt när det kommer att bli vet vi inte riktigt men, men närmast är Helsingfors, Finland. Vad gör vi då? Ja, vi är konsulter och vi har också egen forskning och bedriver den. Vi har ett samarbete med handikapprörelsen och har allt det med oss. så att Vi har liksom kvar våra rötter in i handikapprörelsen, men vi är helt och hållet då aktiebolag och vi jobbar också mycket med standardisering så att vi sitter i en hel man, massa olika standardiseringsorgan. Det är om det tillgängligt. Ska vi se, den hoppar, en, ja, den hoppar, den hoppar. Så, den var lite känslig. Tillgängligt samhälle, det är ju det vi är på span efter här. Det är en, och en del är det som vi tittar på här. Då. Det innefattar ju då en del av den fysiska tillgängligheten, naturligtvis men också information, service, arbetsmiljö och utbildning som, som vi har hört. Eh, mänskliga rättigheterna, det är ju det som egentligen ger incitamentet till att vi faktiskt ska göra saker och ting. Vi har ju gått från ett där vi inte har haft några värdigheter. Vi har ju varit tvungna att helt enkelt säga att människor med funktionsnedsättning faktiskt är människor. Det är det som konventionen säger. Och vi har behövt göra det för kvinnor och barn också tidigare. Att de ingår i begreppet människor. Och det är lite märkligt kanske, men det, det är så det är. Och att vi hela tiden måste påminna oss själva om att alla människor som har sådana här ser ut som ungefär som vi, de faktiskt också är människor. I olika former då. Som barn och som kvinnor och, och som människor med funktionsnedsättningar. Det kanske också måste förtydligas i hudfärg eller var man bor eller vad som helst. Jag vet inte hur långt vi kommer att gå med alla konventioner, men... Vi måste ju någonstans, tycker jag, att det är lite tragiskt att vi måste liksom göra den här liksom förtydligandet. För att vi är alla människor och vi har lika värde. Och eh, på tal om den, då lika värde, så är bilden här jag vet inte, är det någon som vet vad det är för bild? Om ni känner igen den. Det är socialjouren i Stockholm, deras mottagning på eh, Södermalm. Och det är, vi talar om det här med värdig entré, det här är ju inte direkt en värdig entré kan man inte påstå. Och de människor som kommer dit, som är utsatta på något sätt och behöver hjälp, blir ju flyförbannade när de ser den här entrén och kastar in saker genom fönstren så de var tvungna att sätta upp pansarglas på den här sidan för att skydda personalen som är på insidan. Vår miljö och hur vi utformar den skapar effekter. Och det är någonting som vi också är väldigt intresserade av. Ett sätt att försöka i alla fall ändra på det här är ju att få till den lika för alla. Design för alla. Det här är ju riksdagen där man då har gjort en... Egen eller en, en, en ytterligare en ingång och ökat tillgängligheten. Det var inte 100% alla genom alla ingångar men det blev ändå in, och in till samma plan innanför. Det är två ingångar men det är en hissantré och en i samma sammanhang. Men det är ändå så att man liksom måste tänka på att alla ska med. Ja, det här är en intressant sak där. Det är nog glappig. Vi har ju pratat mycket om det liksom där med historien och så, men mitt perspektiv är ju behov utifrån behov. Vad är det som driver att vi får förändringar? Ja, det är ju funktionsbehov. Det här är en bild på Katarina Hissen, den första, och den, på, på platsen där vid slussen. Och det är ju så var ju Otis, känner ni till honom? Han upptäckte ju hissen, eller uppfann hissen, personhissen. Och det gjorde han på 1800-talet. Vad var det han uppfann då egentligen? Jo, att när linan går av så gjorde han en bromsanordning så att hisskorgen inte ramlade ner. Och det gjorde att, person, att hissen blev mycket säkrare. Tidigare hade man haft ett snöre och en plattform. Och när den linan gick av så ramlade alltid alltihopa ner och folk dog. Nu blev ju personhissen då mycket säkrare och det är den absolut säkraste tekniska anordning för transport som finns idag. Så är det personhissen. Och vad hände då med Otis uppfinning som kommer av att människor hade svårt att gå i trappor? Det har det ju varit så länge. Eh, och det, han drevs av alltså liksom att skapa någonting åt det behovet. Ja, vad hände? Tystnad i salen. <går> Var hände det någonting? Innan Otis var, var bästa våningen någonstans, var bodde man om man hade pengar? Längst ner, ja, på första våningen. Det var där man bodde på första. De tjänarna, dem, de bodde ju högre upp. Och de här stackars konstnärerna i Paris som bodde på vinstvåningarna, de bodde ju där för att det var gratis och billigt. Va? Det var inte för liksom någon, någon, någon annan anledning egentligen. Utan, och nu då när vi har fått hissen, var bor alla nu då? ja högst upp det. det är liksom där funktionsbehovet så att han otis vände upp och ner på hela världen och gjorde att vi fick skyskrapar alltihopa. Eh, konsten var ju lite konstig efter det kan man ju säga. Eh, den var ju ganska introvert och källar typ liksom så. så att det hände ju något med konsten. Då. Det är, det är, så Det är Otis fel om ni tycker att konsten är konstig. Eh, bara så ni vet. Mm. Eh, tillgänglighet ska ju vara standard, och det är, det är vår filosofi om allting. Att det ingår i det normala, att tillgänglighet är det som är eh, vårt vardagliga sätt att vara. Eh, det innefattas av det som vi har gått igenom här, design för alla, eh, och det är eh, då internationell standard, det är det vi jobbar för, att vi ska få in det här som begrepp i hela världen och eh, i alla standardiseringsorgan. Det är också ett mått på kvalitet ju bättre tillgänglighet, för det kan man också se på om man mäter tillgänglighet på hotell. Ju bättre standard de har, alltså hur många stjärnor de har, desto bättre tillgänglighet så uppnår man också. Man kan se det på båtar och kryssningsfartyg och allt möjligt sånt här. Det är en fråga om kvalitet. Och vi har ju också en hel mängd produkter som är gjorda utifrån de här behovsperspektiven. Då, som vi idag har överallt egentligen. Det är standard. Vi har den här engreppsblandaren som var ett hjälpmedel från början för de som hade dramatiska problem och inte kunde ratta de här rattarna. Nu är den liksom logiskt. Man går in, tar tag i den där spaken och så händer det grejer. Och då får man direkt respons på det. Man sparar vatten, man sparar värme. Och det är en mängd av plusfaktorer bara i den här att man har jobbat med det här behovet som var från början. Att någon hade ett problem att ratta och man har fått massa pluseffekter. Vi har ju fjärrkontrollen. Den har väl, jag vet inte om den är så tillgänglig egentligen. Från början var den ju det, men nu, jag vet inte, vilken fjärrkontroll ska vi vara i? Alltså, vi har ju 15 kontroller att hålla reda på. Så det är ett kognitivt problem även med fjärrkontrollen. Men i alla fall så är det så det var tänkt från början. Den finns överallt. Det här med processen då, då eh, Per Anders har ju en jättebra processbeskrivning. Och eh, värdeentré är någonting som man absolut ska liksom kopiera och titta på hur den processen går till. Den går att applicera på vad som helst. Kan jag säga. Och vi har ju också varit delaktiga i den och sett på den. Som en liten, ni som jobbar med hus som redan är byggda och har liksom de förutsättningarna att jobba med kan ju, jag vet inte om ni ska bli glada eller ledsna nu men det här är psykiatrins hus i Uppsala. Det är dedikerat för människor med psykiska problem och som har till exempel psykoser eller som har såna självmordstankar eller så Som är direkt då missat målet kan man säga. Den här formen där raka kanter, öppna stora glasrutor skapar ångest hos de patienter eller de personer som ska vara i den här byggnaden. Och är, man har precis då en helt ny byggnad som är dedikerad för ett speciellt ändamål och missat målgruppen och deras behov fullständigt. Eh, och det är total katastrof egentligen. Eh, men eh, det är så det kan bli. Men hopp finns för när man har, ändå har verksamheter och man har saker som är dedikerade för andra saker. Här, vad är det här då? Jo det är en ubåt. Och det, det är ju så att det, det här ubåten tillhör ju Neptunklassen. Den har man då gjort om till byggnad. Eh, och det är ju fantastiskt. Det är ju, den är ju tänkt att vara en ställt. Någonting som man inte ska upptäcka överhuvudtaget. Och ännu mindre egentligen komma in i. Eh, det är liksom så den är designad. För den är designad för att vara just eh, okänd egentligen. Inte, inte synbar, inte tillgänglig. Men, vi har ju då ett museum, marinmuseet i Karlskrona, som då har fått den här som ett utställningsobjekt. Och där handlar det ju om att definiera den här båten till vad den ska vara. Vad är det vi vill visa upp av ubåt? Och hur ska vi då kunna använda det här objektet ubåt för att liksom kunna få människor att bli intresserade av det och kunna ta del av det och liksom verka med det här? I min värld så är det här samma sak som det ni råkar ut för när ni har en byggnad som är byggd för ett ändamål men ska användas för någonting annat. Att man måste tänka in i vad är det som vi vill behålla av den här byggnadens kvalitet dess kulturvärde, dess liksom uttryck eller vad det, vad det nu är. Och då är det väldigt viktigt att i den första processen definiera sina värden för att... Det underlättar den fortsatta processen. För om man då definierar sina värden, det här vill vi behålla, det här vill vi vara eh, klara med, det här vill vi liksom, det är det här som vi liksom är rädda om. Så kan man vara det. Medan som man inte säger någonting om, om vilka värden eller vad det är för någonting som vi vill bevara. Ja då är det väldigt lätt att de här värdena blir överkörda i, i de här processerna där man ska göra saker och ting. Om man bultar på konstiga saker eller man, man gör det på ett konstigt sätt. Eh, och det som vi gjorde eller hjälpte till med då när man gjorde det här var ju att ladda in de här mänskliga förmågorna och eh, sätta de mänskliga begränsningarna som vi har, och det är en hel massa olika saker med våra sinnen och alltihopa det där. Hur, var kan vi sätta gränserna? Hur långt kan vi gå? Vad är det vi kan åstadkomma? Eh, vi var ju bara en liten del av hela den här processen av att göra den här ubåten till eh, en, en byggnad. Men vi hade en, en liten part i det tillsammans med Marinmuseet. Eh, och vi kommer in då med våran kompetens om alla de här mänskliga förmågorna och hur man då kan använda dem. Eftersom vi har den erfarenheten utifrån att vi gör egna tester med personer som har egen erfarenhet. Och med det kunskapspaketet som vi har då i vår verksamhet kunde vi då liksom klicka in och ge möjligheter då. För frågan är då för vem ska vi göra det här? Är det för personer med... Tillfälliga, och det är för personer med tillfälliga problem, kanske arbetsrelaterade problem, olika språkbegåvningar, det är teknikovana, rädda, det är eh, andra som gör, som använder sig av mobila lösningar, rullar eller vad som helst, eh, vad man nu rör sig på olika sätt, eh, det kan ju vara eh, olika hjälpmedel, eh, användare med funktionsnedsättning. För det här, när man sen kommer in och tittar på insidan här då, ja då hamnar man i detaljer. Detaljer, detaljer, detaljer. Det är bara detaljer. Och hur de här detaljerna ska förhålla sig till allt det här mänskliga och alla de här människorna som ska vara inne i det här. Som ska sköta verksamheten, som ska vara och utföra och kunna göra sina saker. Hur, hur liksom får man det här att lira med alla de här detaljerna? Och det är någonting som man då hela tiden måste ha koll på och veta. Och det, därför måste man jobba med experter som har olika specifika kunskaper i alla detaljerna. Utan att glömma bort då att det här är en... en uh, vad det ska vara. Att det ska vara en ubåt. Man ska ha känslan av att gå in i en ubåt. Man ska känna, lukta och ha ljusmiljön som är ubåt. Så att liksom så där. Men kommer alla då att komma in i den här och uppleva den här miljön? Nej, det finns människor som är klaustrofobiska till exempel, som bara tanken, om man säger ubåt till så, så bara skorrar de så här. Nej, jag aldrig i livet, jag går aldrig in i en ubåt, även om den står på land och jag har tre stycken stora dörrar på utskurna på sidan så att den inte kan fungera som... Den sjunker ju som en sten om man stoppar den där i vattnet, va? Eh, som jag är i dagsläget. Eh. Men, men det är liksom det som är grejen då. då. Men vi hittade ytor, utrymme. Vi hittade sätt att kunna förmedla det som är inne i ubåten till utsidan. Så att man också kan få en upplevelse av det här rummet utan att behöva gå in i det. Att folk själva får en möjlighet att värdera Hur mycket vill jag delta? Hur mycket kan jag gå in? Kan jag gå in i dörren, vända och komma ut igen? Det var de liksom, sakerna som vart viktiga just i det här projektet. Då. Så det, det är det som man vill säga om det. Vi har ju då lagstiftning. Och vi har ju hört en del om det hur den ser ut. Då och vi har en massa regler från lagstiftningen som vi måste förhålla oss till. Och när man säger tittar på det då så kan man ju också se att för framtiden så kommer det att bli hårdare regler och de kommer att skärpas. Det är inte så att vi kan ducka på den här frågan och tro att det alltihopa blåser över, utan vi måste ta den här frågan på allvar och börja engagera oss i det. Och jag tror att ni är en del av det. Ni är engagerade redan. Men vi måste också nå längre ut och engagera fler för att det här ska kunna lösa sig. För vad är det vi vill åstadkomma? Ja, det här med att bulta på. Det är, flera har visat den här typen av Eh, lösning där man bultar på eh, plåtschabrak på kulturbyggnader är ju inte speciellt kul. Eh, Medan istället då om man tar idén så som Järte Wingård har gjort där han har integrerat de här tankarna om tillgänglighet i sin design helt och hållet. Och det är en del av hans uttryck nu med hans arkitektoniska uttryck innefattar saker som har med, med tillgänglighet att göra. För det, det är hans liksom sätt att presentera sig och sina projekt. Det, det är en del av honom numera. Och det är så man måste också få, få det att lira och fungera med oss själva. För hur ser vi då på tillgänglighet? Ja vi ser tillgänglighet som tre olika delar. Vi har eh, teknik som är själva byggnaden och alltihopa det. Eh, där Gert Vingård har en väldigt bra in ingång på det. Där man då använder standard och där man använder rätt nivå på tillgängligheten. Man lär sig de här kraven utan till. Man integrerar tillgängligheten i design och uttryck och ser till att det fungerar hela vägen. Det, det, för ofta är det så att man kanske bara. Det finns flera exempel på där man har tillgänglighet här, eller tillgänglighet hit, och sen har man inte tänkt hela hela kedjan av saker som måste fungera för att det verkligen ska fungera. Och det är viktigt att ha det hela, hela med sig då. När man tittar på den tekniska nivån så är det så att, att det här ger effekt på personer med rörelse och, och det är det som då lagstiftningen tittar på. Och det är där vi får, ser effekten på de här människorna då. Trots att vi har lagstiftning som säger att det här ska vara gjort, så är det ändå så att de här grupperna står utanför och att vi inte har koll på lagstiftningen att de här grupperna faktiskt är omfattade rörelse och orienteringssvårigheter. I orienteringssvårigheter så har vi ju gruppen också hörs synskadade, hörselskadade och människor med kognitiva svårigheter. Och det vi inte vet så mycket om är ju gruppen med kognitiva svårigheter egentligen. Eh, hörsel har vi ju börjat vi få lite mer Liksom, eh, grepp om och jag vet att Boverket är på väg att göra någonting om god ljudmiljö tillsammans med andra parter och man är på väg att implementera god ljudmiljö på något sätt i lagstiftningen. Men eh, eh, det saknas fortfarande liksom Checkboxar eller checklister för den här gruppen som har kognitiva svårigheter. Och Där är vi i Funka en del av det att ta reda på det. Vi håller på med forskning just på människor med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar och hur det ska liksom kunna, vi ska hitta deras checkboxar helt enkelt. Så att, och hur man då fungerar med i ibyggt miljö. För att de här grupperna har en påverkan på hur både på och av hur en byggnad eller, eller miljö är utformad, mer om det. Den pe pedagogiska delen då, då handlar ju om eh, att man har det här då med, med skyltning till exempel, Nav navigation, hur uppfattar man en, en, en hur, hur leds man, eh, hur, hur kan man liksom eh, vad heter det? Hur känner man igen sig? Hur, hur, liksom, hur, hur upplever man byggnaden? Får man ett logiskt flöde? Det är det som ligger i pedagogik. Också det där att man har en klarhet i hur man upplever saker och ting. Det måste finnas relevant återkoppling så att man kan se, liksom, om jag gör det här så händer det här eller så. Och att man får den typen av återsignal av saker och ting. Så det, det är en viktig del i det här segmentet eller i den här delen. Så, och att vi behöver ha den det med oss då, då. Och de som har problem med det pedagogiska, den pedagogiska skiktet av tillgängligheten är de som har kognitiva och neuropsykiatriska problem till exempel, eller, eller psykiska problem. Det är de som får problem när, när det här med med den här pedagogiska utformningen inte fungerar. Så det är den gruppen som man hjälper mest genom att titta på de här problemen. Innehåll. Där är ju så att det är det här med väldigt stor del av verksamheten. Det Här är det ju så att 25 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16 till 65 har lässvårigheter. Man har problem att tolka Liksom text eller tolka skriven information. Eh, och det gör ju att man måste förmedla sig i en verksamhet på något annat sätt än bara med text. Eh, till exempel piktogram eller eh, bilder eller någon annan typ av, av hen, eh, som bildmässig hänvisningsstruktur för att folk ska hitta eller förstå hur, hur någonting fungerar. Och det är viktigt att förhålla sig till att 25% har uppenbara problem att tillgodogöra sig information på det skrivna sättet. Och det måste man ha med sig i sin tanke om hur man utformar skyltprogram och liknande. Det är ju en del av det här med enkelt åtgärder hinder skyltprogram och Ibland är det inte så enkelt, om man ska göra ett helt skyltprogram så, att säga, så kan det bli ganska mycket pengar. Och det kan bli ganska stora saker som man måste göra. Men det är något att förhålla sig till. De som har problem med det här då, eh, är ju eh, då, eh, den här gruppen naturligtvis. Eh, och eh, för oss andra så underlättar det ju. Eh, det hjälper ju om vi har andra sätt att kommunicera än just bara via text. Eh. Ja, Så nu då. Ja. Det, det var en snabb genomgång av lite så övergripande ändå om, om saker och ting. Det här är våran snackis på Funka. Det är en enkel metod att göra någonting åt ljudmiljön. Ser du våra stolarna här är ju så sådana som ger ljud ifrån sig på ett väldigt speciellt sätt. Ett billigt sätt är ju att sätta tennisbollar på fötterna för att få dem att bli tystare. För ljudmiljön är oerhört viktig för personer med neuropsykiatriska eller också när man är överkänslig eller om man har eh, ljudproblematik överhuvudtaget eh, så, så är, det, är, det, är det en väldigt viktig del av, av hur man uppfattar någonting. Eh, och kan uppfatta någonting. Om det blir mycket skrammel, så, om man har tinitus till exempel så försvinner det här utrymmet som man har att tillgodogöra sig saker så kan man kan bli helt utan hörsel bara för att man fyller upp upp det här lilla uppmärksamhetsfönstret med massa ljud runt omkring, liksom. Eh, tennisbollar är en, en sån enkel hjälp till just det där. Inte så snyggt kanske, jag vet inte vad säger ni? <laughs> Sådär, det är i alla fall ibland eh, när vi har testat det här på människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så visar det sig att man uppskattar tennishållar bättre än det finns såna här silent socks också som är en typ av eh, yllesocka som man sätter på sådana här ben just. Eh, som är mycket diskretare. Men då uppfattas den inte och den här upplever den neuropsykiatriska gruppen som bra därför att man ser att ja, men här är någon som tänkt, som har gjort någonting och som där man får liksom en signal om att det är någon som ändå är på väg åt rätt håll. Så det är på det viset. Det här är också någonting som man måste förhålla sig till. Det är ju numera den ljusrevolutionen som vi har på väg där vi kommer att byta ljuskällor och det här ljusmiljön som är här inne är jättedålig för min del för jag är väldigt känslig för det här med vibrationer och vibrationer i ljus. Det här är låga, en typ av lysrörslampor eller lågenergilampor som ger ett väldigt vibrerande ljus och jag blir väldigt trött och störd av det för att jag ser de här blink, den här vibrationen väldigt tydligt. Och det, jag är inte ensam om det. Utan. Och när man nu beställer ledbelysning så måste man tänka på hur matningen är. för att ledbelysning är på likström. Och Då har man en likströmsomvandlare som ska göra om strömmen från växelström till likström. Och den, den här likströmsomvandlaren måste ha en hög kvalitet för att den ska ge en rak likström istället för en kantig som den blir om man har en dålig kvalitet av likriktare. Eh, och då blir det ett flimmer av det. Alla uppfattar inte det men, men vi är många som gör det och det, det är oerhört störande och det blir också jobbigt om man ska jobba med skärmar och liknande därför att i mitt fall om jag tittar på skärmen här så ser jag liksom svarta sträck som går över för att det synkar inte med den där vibrationen och den här vibrationen av ljus så att det, det ser jättekonstigt ut. Det här, med, på att tala om product, produktutveckling. Eh, vad heter det, Per Anders startar ju en revolution där med att det ändå fick, Sibes har ju fått, vad heter det, då fick ju konkurrens och blev också, har ju också då tagit fram en, en lösning som de har gjort, som de kallar för swing on lyftplatta då. Eh, som eh, då ska komma in på det här, för de har såg marknaden och har, har liksom gått vidare. Så det här är ju en av ringarna som från värdiga 3, eh, och att man då har börjat få de stora tillverkarna, stora drakarna att ändå se att shit, här har vi en marknad som vi måste nå eh, och det är jättekul tycker jag. Eh, det här är ju en, en gammal lösning med en annan historia, det är den här trapphisen Flexstep som också finns. Som är en, en variant med stående lösning där man just där med trappan går ner och att det blir liksom eh, trappa eller, eller hiss. Så. Men det är, det är en, en annan, den är inte lika integrerad, utan det är en produkt som man ställer på, på ett sånt här. Ja, det här uttrycket tror jag ni känner igen. Det finns inga normalanvändare. Det är min slut. Oj, det var din ja. slutsreplik. Ja, tack! <laughs>